Ensimmäisenä kuntotestinä esittelemme meidän startti kuntotestipaketin. Startti kuntotesti sopii lähes kaiken tasoisille liikkujille ja se soveltuu hyvin myös ryhmien testaamiseen. Testiin kuuluu alkumittaukset, polkupyöräerkomitesti, lihaskuntotestit sekä sekä testipalaute. Alkumittauksessa mitataan pituus, paino, verenpaine, myötätolanttiomitat sekä haluttaessa kehon koostumus. Alkumittausten yhteydessä käydään läpi myös asiakkaan täyttämä terveyskysely ja jutellaan hänen liikunta-aktiivisuudesta sekä muutenkin elintavoista. Pyörätestissä testin kesto on 16 minuuttia ja testi etenee neljän minuutin jaksoissa. Testissä valitaan kullekin testattavalle oman kuntotason mukainen kuormitusmalli, jolla nostetaan syke noin 85 prosentin tasolle maksimista. Eli testi ei ole maksimitesti, vaan siinä päädytään tasolle, jossa asiakas hengästyy ja hikoilee, mutta jaksaa kuitenkin vielä suht mukavasti. Lihaskuntotesteinä tehdään toistotestit vatsalihaksille, selkälihaksille sekä ala- ja yläraajoille. Testipalautteessa käydään läpi testin kulku, miten tulos on saatu ja mitä se tarkoittaa suhteessa samanikäisiin. Ja millaista liikuntaa voidaan testituloksen perusteella asiakkaalle suositella. Sekä keskustellaan muutenkin liikuntaan ja elintapoihin liittyvistä asioista. Pienenä lisäinfona saat myös tiedon, vastaako kestävyyskuntosi taso ehkä samanikäisen kuntotasoa vai oletko ehkä jopa 5, 10 tai 15 vuotta nuoremman tasolla. Tai onko tämänhetkinen kuntosi ehkä hieman itseäsi vanhemman henkilön tasolla. Tervetuloa kuntotestiin, joko yksin, kaverin tai puolison kanssa tai vaikka työporukan.